Hello, my name is Catalin Talent. Vă transmit Jos Ranga Sto Violenta. Dupa cum stiți, eu am aflat acum în Olanda altceva ce este foarte convenabil pentru toată lumea. Vreau ca să -ți țineți minte să faceți și voi la fel în România. Am rămas șocat pentru că aici, în Olanda, se separă toate gunoaiele. Se separă carton, carton, plastic, plastic și mâncare și uh, tot ce se strânge de grădină uh, într-un tomberon. Acum vreau să vă arăt despre ce este vorba. Haideți să vedeți. Aici este carton. Da? Doar carton. Carton. Aici doar carton. Paper Crante. Da. Și acesta este culoarea albastră. Doar carton. Se bagă în acest pomberon albastru. Următorul, aici, se bagă plante și mâncare gătită din casă. Împreună. Tot ce ține de grădină și tot ce pregătiți de mâncare aici se bagă pentru că ele se, se putrezesc la un moment dat și le, poate fi folosit. Și următorul este de plastic. Plastic. Asta îmi place mie în Olanda. Este că se separă gunoiul și să păstrează planeta curată. Eu vă recomand să faceți la fel așa ceva. Acum, eu sper ca pe viitor să faceți la fel și voi să faceți la fel, că este important să vedeți ce înseamnă curățenia pe planetă. Păstrați curățenia alături de Cătălin Talent. Bye!